Keď ja išla včera večer s pánskom, na zahu mi je miloho. Ja ťa stýskal, tak pritiskal ku sobi hej či môžu priti dneskaj večer ku dobí. Ja ťa stýskal, tak pritiskal ku sobi hej či môžu priti dneskaj večer ku dobí. Je, so vidumala, je so ja tu mala, že bude med Božic, beh, a ti posłał za robic, ja tu mala, že bude e a ti za Ja, jaka je z nebe, čo nie z zo srca. Ja na tebe zapomniť nemôžem. E a pre tebe z toho svita svidá, Bože. Ja na tebe zapomniť nemôžem. E a pre tebe shto svidá, môžem Ej a Bože mi, ja videl z nebe že mi či utrati, miloho. a te pestiň od mojoho hey, a môže mi či uttratti